يجري قبل سبعه اعوام من الان بدء تطوير سلاح خارق لتلبيه طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يريد ان يجعل من روسيا قوه عسكريه دوليه عظمى وذلك وفقا لما نقلته شبكه السي ان ان فما هو اسم هذا السلاح الذي سمي على اسطوره البحار اليونانيه ولقب بنهايه العالم؟ يعرف هذا السلاح الجديد في الناتو على أنه سلاح نهاية العالم الذي يمكن أن يغرق مدينة بأكملها للوهلة الأولى لا يمكن تصديق أن سلاحا عسكريا يمكن أن يغير في صبيعة البحار ويجعلها تبتلع مدنا بأكملها من جراء ذبذبات يصدرها هذا السلاح ولكن هذا بالفعل ما يفعله الطوربيد الروسي الجديد بوسيدون الذي يعمل بالطاقة النووية بوسيدون هو صنم البحر والمحيطات في الأساطير اليونانية لكنه اليوم بات يعرف باسم مشروع خارق لتسليح روسي كبير هذا السلاح هو عبارة عن طربيد نووي قادر على التسلل إلى قاع البحار وتجاوز كافة الدفاعات الساحلية وعند الانفجار يسبب في توليد موجات سونامية إشعاعية عالية من خلال رأس حربي بعدد من ميجاوات الأطنان يستطيع إفناء أجزاء كاملة من الساحل المعرض للهجوم وجعله غير صالح للسكن لمدة طويلة وفق ما جاء في تقرير الـ CNN تذكر صحيفة لبوان الفرنسية أن الخبراء الدوليين خاصة في الولايات المتحدة يدرسون هذا التهديد الجديد بجدية عالية مشيرين إلى أنه ظهر لأول مرة وبدأ تطويره عام 2015 لكنه كان ليس إلا خطة تهدف إلى التخويف إلا أن هذا السلاح بات اليوم حقيقياً تذكر الصحيفة أن هذا السلاح قد يدخل مرحلة الاختبار في الأشهر القادمة مشيرة إلى أنه قد تم بالفعل اختبار الغواصات المصممة لحمل هذا السلاح وفقاً لوسائل الإعلام الروسية وترى الأستاذة في المعهد النرويجي لأبحاث الدفاع كترزينا زيسكا أن هذا التوربيد النووي يمثل في الواقع جزءا من بطاقة التفاوض بالنسبة لروسيا التي تسعى روسيا فيها للسيطرة على مناطق القطب الشمالي وتضيف الخبيرة في حديث لسي أن أن أن الهدف من هذا المشروع هو التخويف وجعله ورقة تفاوض في المستقبل القريب من أجل الضغط على الناتو والأمريكيين فالتفاوض لا يقوم على الشعارات بل على الاستعدادات تقول زيسك لكي يكون المشروع مخيفا يجب ان ينظر اليه على انه جدير بالثقه وهذا ما يسعى له الروسيون فقد اثبتت التجارب الاوليه انه يندفع بواسطه مفاعل نووي تصل سرعته الى 185 كيلومترا في الساعه كما يمكنه العمل على عمق يصل الى نحو كيلومتر تحت الماء وهو مسلح برأس حربي ضخم بقوة ميغا وهي قوة كافية لتوليد موجة هائلة تدمر المدن الساحلية والسؤال الذي يشغل الأمريكيين كيف يمكن إيقاف هذا السلاح؟ إن هذا التطور العسكري الروسي أثار مخاوف الدول المنافسة لموسكو في طريقة إيقاف السلاح الذي سيتطلب اولا من القوات البحريه الغربيه تطوير جيل جديد من التوربيدات ولكن المعضله تكمن في كيفيه ايقاف توربيد يعمل بالطاقه النوويه ومصمم لدفن مدن الاعداء تحت اعصار تسونامي كبير تذكر مصادر عسكرية أمريكية أن بوسيدون هو سلاح بطيء للغاية مقارنة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقاذفات وهذا يعني أنه لن يكون فعالا للغاية في الضربات الأولى أو الضربات الانتقامية الفورية وأيضا الحركة بسرعات عالية قد تجعل ضجيجه ملتفعا جدا الأمر الذي سيتيح لمضادات الغواصات التقاطه بسهولة كما أن طبيعته ذاتية التحكم تثير الكثير من التساؤلات بما يخص الروبوتات المسلحة وبالأخص التي تحمل الصواريخ الضخمة وهذا يعني أن هناك احتمالية لخروجه عن السيطرة وفقا لمجلة ذا ناشونال Interest الأمريكية والأمريكيون يؤكدون أن هذا السلاح يعتبر رائعا من الناحية الحرب النفسية ولكن وزارة الدفاع الأمريكي تؤكد أنه لا يجب الاستهتار بهذا السلاح أبدا فإيقاف أسلحة من نوع بوسيدون سيتطلب من القوات البحرية تطوير جيل جديد من التوربيدات الفعالة لأن التوربيدات الأمريكية والبريطانية الحالية جرى تطويرها من أجل التصدي للغواصات الروسية السريعة في المياه العميقة ولكنها لن تكون قادرة على اعتراض هذا السلاح ويتوقع الخبراء في المدى القريب أن تتميز الأسلحة الجديدة بزيادة المدى والتحكم الذاتي بالرغم من هذه المعلومات التي كشفتها الروس عن سلاحها الجديد ما يزال هناك تشكيك في سلاح نهاية العالم الروسي يقول مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكي إن مشروع بوسيدون هو عبارة عن عملية احتيال جعلت الغرب يهدرون الأموال في الدفاع ضد تهديد ليس موجودا بالفعل فلا يوجد إلى الآن أي اختبار حقيقي لا. كما أن غواصة ساروف التي تم تصميمها لاختبار هذا السلاح هي أكبر برهان على وجود السلاح وفقاً لما ذكرته جهات معارضة لهذا الرأي فمن المعروف عن هذه الغواصة أنها تعمل من خلال الطاقة النووية لا تشتمل على صواريخ أو أنابيب توربيد ولكنها مجهزة بحاملات يمكن استخدامها لهذا الغرض والأمر الذي تم كشفه مؤخرا أن الروس يقومون الآن ببناء غواصتين نوويتين جديدتين مجهزتان بالكامل لسلاح بوسيدون ولكن بعض المسؤولين الأمريكيين يقولون إن هدف بوتين من ذلك هو طمأنة الروس بأنهم لا يزالون قوة عظمى في صيغة بروباغندا تشمل العالم أجمع ويقول برونك مسؤول في الدفاع الأمريكي إن بوتين بحاجة دوما إلى إظهار مكانة الأسلحة النووية الروسية أمام المسرح العالمي لأنها الشيء الوحيد الذي تقوم روسيا بامتلاكه اليوم أي بعبارة أخرى وفقا لرأي برونك إن طوربيد بوسيدون ليس توربيدا لنهاية العالم لكنه مشروع غرور لإبهار الجيران لا أكثر بينما جاء الرد الروسي على هذه الادعاءات بقول قريبا سيرى العالم من الصادق ومن الكاذب وفي الختام نجد أن هناك تضاربا كبيرا حول حقيقة هذا السلاح إلا أن الأمر المؤكد أن الحرب القادمة لن تكون حرب جنود بل حرب تقنيات فائقة التطور حرب لم يسمع بها التاريخ من قبل بل هي معركة ستعيد الأرض للعهود القديمة من التاريخ بعدما تفنى كلمة الحضارة من عليها